У перший день чемпіонату з бразильського джиу-джитсу змагалися юні борці віком від 4 до 17 років. Їх 60% від загальної кількості учасників, сказав віцепрезидент ліги ТМС Сергій Погосян. Виборювали чемпіонський титул у своїх вікових та поясних дивізіонах, а також звання абсолютних чемпіонів ліги ТМС. Провели 664 двобої. Ми змогли зібрати вдвічі більше учасників, ніж рік тому. Тобто ми розпочали свою, е, свій шлях, скажімо так, рік назад у Одесі, у нас було 520 учасників, зараз вже понад 1000. Крім того, вперше в Україні на нашому турнірі ми проводимо абсолютну категорію серед діток, тобто у нас дітки не виступали, не змагались. У нас призовий фонд на цьому турнірі 110 тисяч гривень, і дітки, які будуть боротися в абсолютній категорії, також Ой, можуть мені. заробити гроші. Кіра – чемпіонка світу зі зміщених єдиноборств. Вона перемогла в Болгарії місяць тому на чемпіонаті світу. І зараз її перший досвід. Все дуже добре – дві дострокових перемоги за хвилину і за 30 секунд. Вже перше місце заробили у ГІ. Також будемо боротися з чинологією, думаю, результат буде таким самим. Якщо ти будеш багато тренуватися, і тебе буде ціль, імідж, і мрія, то в тебе все вийде. Друга суперниця була гідною, вона займається джежитом, вона дуже сильна. А першу суперницю я з нею боролася полгоди назад, я їй зламала ключицю, але вона відновилася і вийшла знову. План на майбутнє – стати многоразовою чемпіонкою світу та поїхати на чемпіонат світу з Джі Сьогодні ми представляємо... ми представляємо одну з найбільших команд Запорізького. Нас 79. Є діти віком від 4 до 16 років. Розвиваємо у місті бразильське джиу-джитсу вже 13 років. У нас великі плани. Я володар чорного поясу, по-справжньому захоплений цим видом спорту. А ще треную дітей. Їм також дуже подобається реалізовувати себе у спорті. Досяг Гати поставлених цілей. – Зараз була брудна боротьба, важка? Да. – І морально, і фізично. Було важко боротися і морально, і фізично. Треба бути готовим до будь-яких несподіваних дій противника. У будь-яку секунду він може раптом змінити перебіг боротьби. Ось у нас Стрижеос Макарчик. Він абсолютний чемпіон України з джиу-джитсу. Наша зіронька. Зараз суперники дуже сильні, але Макар завжди дає заявку на медаль. Сьогодні план такий – взяти золото. У неділю змагалися дорослі віком 18+, з-поміж них – з володарі білих та кольорових поясів. У категорії пурпурних поясів чемпіон України Ярослав Амосов провів сім двобоїв, здобув три золотих медалі і став абсолютним чемпіоном України з бразильського джиу-джитсу по версії ТМС. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.